Fú, tasi. üres a kezem, mégis kapál, Gyalogjárok, s bivajháton, Megyek a hídon, és azt látom, Folyik a híd, a víz meg áll. Hansan, nincs szövetje gúnyát öltök, Teknőc prémes csizmát rántok, Nyúl szarv íjat kapok elő, mert a nyilam nem tudást lő. Gün, erőm bűvös, csodát teszek, vizet húzok, fát cipelek. Folyik a híd. A csan buddhista anekdotakincsből válogatta és magyar nyelvre átültette Terebes Gábor. A következő mondások és történetek mind a kínai csan aranykorából valók, a Tang dinasztia korától a mongol hódításig, 618-tól 1279-ig. Kezdjük az első kínai patriárka történeteivel. Bóthidarma kínai nevén Puti Támó meghalt 532-ben. Vúti császár kihallgatása rendelte Bóthidarmát. Lám, építettem számtalan templomot, másoltattam számtalan szútrát, gondoskodtam számtalan szerzetesről, hivalkodott a császár. Milyen érdemeket szereztem! Semmit, mondta Bóthidarma. Mi szent hát? Minden üres nem szent. Akkor kiállít előttem. Fogalmam sincs. Bóthidarma a barlang falának fordulva ült és hallgatott. Kint hújkó a magas hóban térdelt hiába. Végül levágta és felmutatta egyik karját, hogy szóra bírja mesterét. Tanítványod szelleme nem ismer nyugalmat, mondta kétségbesetten. Könyörgök, békíts meg! Hozd ide azt a nyughatatlan szellemed, szólt a pátriárka, megbékítem. Mihelyt keresem, megtalálhatatlan, akkor meg is békült. Kuineng, a hatodik pátriárka, 638-tól 713-ig élt. A szél lobogtatta a templomi zászlót. Két szerzetes arról vitatkozott, vajon a zászló mozog-e, vagy a szél. Csürték, csavarták a szót, de egyikük sem tudta meggyőzni a másikat. Egyszer csak megszólalt mellettük a hatodik pátriárka. Nem a szél és nem a zászló az, ami mozog, hanem a tiszteletre méltó elmétek. A szerzetesek riadtan elhallgattak. Nan Yue Hua zsang, élt 677-től 744-ig. Macu remetek unhójában élt a Heng hegyen, és ét nap belemerült az elmélkedésbe. Fel se nézett, amikor Zhang mester meglátogatta. Miért elmélkedsz? kérdezte a mester. Hogy butha legyek, felelte Huai Zhang felvett egy téglát, és az ajtó előtt csiszolni kezdte egy kövön. Mit csinálsz? Tükröt csiszolok. Hiába csiszolod, attól nem lesz tükör a tégla. Hiába elmélkedsz? Attól nem leszel butha, vágott vissza Huai Zsang. Akkor mit tegyek? Ha nem indul el az ökrös szekér. Az ökörre kell suhintani, vagy a szekérre? Ma Cu, vagyis Chiang Xi Tao Yi, 788 ig élt. Miért állította -e azt, kérdezte egy szerzetes macútól, hogy az értelem az a budha? Hogy a porontyok abba hagyják a sírást. És ha abba hagyták? Akkor azt mondom, hogy az értelem tulajdonképpen nem is értelem, nem is budha. És mit mondasz annak, aki nem sorolható se ide, se oda? Hogy egyéb sem. És ha netán olyan emberre bukkansz, aki nem kötődik az egyébhez sem? Csak annyit mondok neki, igazodjon a nagy úthoz. Hogy igazodjunk az úthoz? kérdezte egy másik szerzetes. Én nem igazodom, jelentette ki Macu. Egyszer egy szerzetes egy hosszú és három rövid vonalat húzott Macúlába lába elé. A négy vonal közül az egyik hosszú, a másik három a rövid, közölte a szerzetes. Mit tudsz még hozzá tenni? Macu is húzott egy vonalat a földre. Ezt mondhatod hosszúnak is, mondhatod rövidnek is mutatott rá. Ez a válaszom. A mester az út szélén üldögélt, és a lábát nyújtóztatta. Tanítványa Yin Feng arra tolt egy kordét, és kérte szépen, hogy húzza be a lábát. Amit egyszer kinyújtok, azt vissza nem húzom, makacsolta meg magát Macu. Ha én egyszer neki indultam, vissza nem fordulok, viszonozta Yin Feng, és túl átgázolt a mester lábán. Kisvártatva, Macu bárdal viharzott be a csarnok kapun. Jöjjön elő, aki megsebeszte a lábam, zengett a hangja. Yin Feng előlépett, lehajtotta a fejét, a mester pedig letette a bárdot. Mit szólsz a vízhez? Kérdezte Páng Yun. Nincs se izma, se csontja, mégis elbír tízezer tonnás hajókat. Itt nincs se víz, se hajó, figyelmeztette Macu. Miféle izomról és csontról locsoksz? Honnan jöttél? kérdezte Sitoú egy most érkezett szerzetestől. Csiánksziből. Láttad a nagy Macu mestert? Láttam. Sitoú egy fa mutatott. Milyen Macu ehhez képest? A szerzetes nem felelt. Visszatért mesterhez, és elmesélte neki, mi történt. Láttad, mekkora rönk volt? kérdezte a mester. Hatalmas mondta a szerzetes. Na hát, ilyen erős vagy hogy-hogy nem kis dolog nannyi idáig cipelni egy akkora rönköt. Milyen eszmékre tanítod majd az embereket? kérdezte Macu Pai Pajcsang szó nélkül feltartotta a légycsapóját. Ez minden? Pai Chang vágta a légycsapót. Jen Kuan Chian 750-től 842-ig Jenkuán szólt egy szerzetesnek, hogy hozza oda az orszarvú csont legyezőjét. Eltört, mondta a szerzetes. Akkor hozd ide az orszarvút, mondta Jenkuán. A szerzetes nem válaszolt. Tang Csécang 735-től élt 814-ig. Az írástudó tudó Changchou tiszteletét tette Szitang mesternél. Léteznek e a hegyek, a folyók és maga a nagy föld? kérdezte tőle. Léteznek, feletek Szitang. Nem igaz. Melyik csangmesterrel mesterrel találkoztál? Csingsan mesternél jártam és bármiről kérdeztem, azt mondta, hogy nem létezik. Van családod? Feleségem és két gyermekem. Milyen családja van Csingsannak? Csingsan egy öreg butha, háborodott fel az írástudó. Ne rágalmazd őt, mester! Ha valaha olyan családi állapotba kerülsz, mint Csingsan, akkor majd én is azt mondom, hogy nem léteznek. Csangcsó fejet hajtott. Tájcsú hujháj. Minek jöttél ide? kérdezte Matsu hujhájtól. Butha tanítását keresem. Én nálam? kérdezte Matsu. Ilyen messzire kódologsz otthonról, a helyet, hogy saját házat kincsével törődnél? Mi az én kincsem? Aki kérdez. Mindennel teljes az hiánytalan Használhatod korlátlanul, kimeríthetetlen. Miért magadon kívül keresed azt, aki keres? Hújhaj egyszerre megvilágosult. Egy ilyen nevű szerzetes azt kérdezte. Mester, teszel el valami komoly erőfeszítést, hogy gyakorold az utat? Igen, mondta Hújhaj. Mit? Ha éhes vagyok, eszem, ha álmos vagyok, alszom. Hát nem ezt tesszük minnyájon? Nem bizony. Miért nem? Ha esztek, közben száz dolgon jár az eszetek, és ha aludni tértek, ezer gondolattól terhes az elmétek, mondta Hújháj. Hát ezért nem. Tamei Fácsang Élt 752-től 839-ig. Tamei haldoklott. Azt mondta a szerzeteseinek. Ami jön, fogadjátok, ami megy, hagyjátok. Kisvártatva felsivított egy repülőmókus. Ennyi az egész, szólalt meg utoljára. Vigyázzatok rá! hu, Li Cung 800 tól 880-ig élt. Shen kapálás közben ketté vágott egy gilisztát. Nézzétek, mondta a többieknek, ketté vágtam egy gilisztát és mindkét vége mozog. Vajon melyikben van az élete? Mestere? Cehu válaszul felemelte a kapáját, rábökött az egyik, majd a másik felére, végül a kettő közti közre is. Aztán visszaindult a kolostorba. Cüti, Cüti remete lakában szolgált egy síheder. Milyen módszerrel tanít a mestered? kérdezgették tőle. A legény felemelte a mutató ujját. Ám a dolog egyszer csüti fülébe jutott, nosza kést ragadott, és levágta legénye ujját. Üvöltve rohant el szegény, de amikor csüti utána szólt, megállt és visszanézett. Csüti felemelte a mutató ujját. A legény magához tért. Halál a közelettén Csüti azt mondta a szerzeteseinek. Mesterem, Tienlung egy új csanyját használtam egész életemben, de elhasználni még sem tudtam. Értitek végre? És mielőtt meghalt, még egyszer felemelte a mutató ujját. Wang mester, Nanchuyan Puyuan 748-834-ig élt. Egyszer a három tanítvány Xi Xitang és Pai Chang elkísérte Macu mestert egy holdfényes sétára. Mit gondoltok? kérdezte Macu. Mire lehetne legjobban kihasználni ezt az időt? A szövegek tanulmányozására szólalt meg elsőnek Xitang. Kiváló alkalom az elmélkedésre, javasolta Pai Chang. Ilyen válaszok hallattán Nan Chuan megfordult, és faképni hagyta őket. A szövegeket meghagyom Xi mondotta a mester. Pai Chang pedig valóban tehetséges elmélkedő, de Nan Chuan lépett túl a hívságokon. Huang Po a kolostor kapujában búcsúzott Nancsuan mestertől, a kezében tartott a bambusz eső kalapját. – Nagy melák ember vagy, nem túl kicsi neked ez a kalap? – kérdezte Nancsuan. – Ha kicsi is, elfér alatta az egész világ. – No, és én, az öreg Wang mester, Huangpu feltette kalapját, és útnak indult. Milyen lelkiállapotod van a nap 12 órája alatt? kérdezte egy szerzetes Nancsuan-tól. Miért nem az öreg vangmestert kérdezed? tanácsolta Nancsuan. Épp most kérdeztem. És adott valamit, ami a lelkiállapotod legyen? Az öreg vangmester árúba bocsátja magát, fordult egyszer Nancsuan a gyülekezethez. Ki veszi meg? Én megveszem. Éppett elő egy szerzetes. De ne legyek se drága, se olcsó szabta meg a mester. Nos, mennyit érek? A szerzetes hallgatott. A mester látogatóba készült a szomszéd faluba. Éjszaka a helybéli földisten megjelent a falu előjárójának, és jelezte a mester másnap érkezését. Elő is készítettek mindent a fogadásra. Honnan tudtad előre, hogy jövök, lepődött meg a mester. Megmondta a földisten álmomban, felelte a falusi előjáró. Erőtlen az öreg van, mester minden igyekvése, ha istenek és démonok kifürkészhetik szándékait, állapította meg náncsőn. Egy szerzetes mindjárt a mester védelmire kelt. Tisztelendőséget már is oly nagyszerű erényekkel bír, miért fürkésznék istenek és démonok. Áldoz az ételt a földisten oltárán, zavarta el a szerzetest nemcsügyán. Mit csinálunk ma? kérdezte a kolostor intézőjét Náncsúán. malom Malomkereket forgatunk. A malomkereket forgathatod, hagyta rá Náncsúán. Csak a tengelyre vigyáz nehogy megmozduljon! Egyszer a nyugati és a keleti csarnok szerzetesei veszekedtek egy kismacskán. a mester felvette a macskát, és elébük tartotta. Szóljatok érte egy szót, vagy megölöm! A szerzetesek zavartan hallgattak, mire Nancsuan kettévágta a macskát. Este felé megérkezett csau, csau és Nancsuan elmesélte neki, mi történt. csau, -csau levette a szalma feltette a fejére, és indult kifelé. Ha itt lettél volna, sóhajtott Nancsuan, megmented azt a macskát. Nancsuan ruhát mosott. A mester még mindig ezt csinálja, Hüledezett egy szerzetes. Miért? Mit csináljak vele? Emelte fel a ruhát Nancsuan. Egy szerzetes a csészéjét mosogatta. Nancsuan mellé lépett, és váratlanul kitépte a kezéből. A szerzetes megütközve állt ott üres kézzel. Most a csésze az én kezemben van, szögezte le Nancsuan. Mit érsz vele, ha méltatlankodsz? Egyszer Náncsúján kisétált a veteményes kertbe, látott egy szorgoskodó szerzetest, és megdobta egy darab téglával. Amint a szerzetes hátranézett, a mester felemelte az egyik lábát. A szerzetes nem szólt semmit, de követte a mestert a csarnokba. Az imént – Megdobtál egy darab téglával? – kezdte a kérdezősködést. – Ez valami intelem volt? No – Na és a láb emelés? – kérdezte a mester. Egyszer Náncsúán füvet a mezőn. Arra járt egy vándor szerzetes, és azt kérdezte tőle, melyik út vezet a Náncsúán kolostorba? Nancsüan fölegyenesedett, és oda tartotta sarlóját a szerzetes orra alá. Harminc pénzt fizettem érte mondta. De én a Nancsüanba vezető útról kérdeztelek. Bizony jól vág mondta Nancsüan. Nancsúan remete lakába betévett egy szerzetes. Felmegyek a hegyre dolgozni mondta Nancsüan. Főd csak meg az ebédet, egyél, aztán hozd fel a részem. A szerzetes megebédelt, széttört zúzott mindent a remetelakban, és lefeküdt aludni. Nancsúlyan megelégelte a várakozást, és hazaindult. Amikor meglátta az alvó szerzetest, szó nélkül leheveredett az ágy túloldalára, és ő maga is elaludt. A szerzetes felkelt, és ott hagyta. Nancsüan évek múltán is emlékezett az esetre. Az előtt egy remetelagban éltem, mesélte tanítványainak, és egyszer meglátogatott egy agyafúrt szerzetes. Színét se láttam többé. Lukeng, Szüancsén kormányzója tanácsot kért Nancsüantól. Egy kül lakik a házamban, és más se tesz, csak ül vagy fekszik. Lehet buthát faragni belőle? Lehet. Tényleg, nem lehetetlen? Most már az, mondta a mester, lehetetlen. Egy napon Luken kormányzó a következő történetet mesélte Náncsujánnak. Egyszer egy ember a fejébe vette, hogy palackban fog libát nevelni. Telt az idő, és a liba akkorára nőtt, hogy nem fért ki többé a palack száján. Az ember nem akarta, hogy a libának bántódása eszék, de a palackot is sajnálta széttörni. Mit tennél a helyében, mester? Kormányzó, szólította őt nemcsinam. Tessék! Kin van. Rú kormányzó búcsúzkodott. Hazakészült Szüancsengi hivatalába. Kormányzó, állította meg náncsően, hogyan kormányzod a népet, ha visszatérsz a székvárosba? Bölcsességgel. Ha ez igaz, sóhajtott a mester, megkeserüli a nép. Hol van az orjukunk, mielőtt megszületünk? kérdezte egy szerzetes. Hol van az óriukunk, mi után megszülettünk? kérdezett vissza Nancsuyang. Maku meglátogatta Chang Háromszor körbejárta a székén ülő mestert, egyszer figyelmeztetőn megcsörgette karikás koldúsbottyát, aztán megállt előtte és kihúzta magát. Igazad van, mondta Chang Maku meglátogatta Náncsüant. Háromszor körbejárta a székén ülő mestert, egyszer figyelmeztetőn megcsörgette karikás koldúsbottyát, aztán megállt előtte, és kihúzta magát. Nincs igazad, mondta Náncsüant. Csáncsing azt mondta, hogy igazán van, berzenkedett Maku. Te miért mondod azt, hogy nincsen? Csáncsingnek igaza is volt. Neked nincs igazad! A mester halála közelettén a szerzetes felügyelő megkérdezte tőle: Hová megy a halál után? Lemegyek a helyről, vízi bivajnak felelte Nancsőn. Oda is követhetlek? Ha mindenáron követni akarsz, legalább hozz egy harapás szénát magaddal. Csáó, csóó, cunksen, 778-tól 897-ig ért. Mi az út? kérdezte Csaucsú. A mindennapi gondolkodás? válaszolta Nancsúan. Hogyan térhetünk rá? Ha tudatosan akarsz rátérni, már is tévúton jársz. De akkor hogyan tudhatok róla? Az útnak nincs köze se tudáshoz, se nem tudáshoz, mondta Nancsúan. A tudás káprázat, a nem tudás zűrzavar. Ha valóban tudatosság nélkül éred el az utat, mintha mérhetetlen ürességbe jutnál, nem lesz előtted se akadály, se határ. Hogy lehetne akkor állítani vagy tagadni? Mi a tanítási módszered? Kérdezte egy szerzetes csaucsótól. Süket vagyok, beszél hangosabban. A szerzetes fennhangon megismételte a kérdést. A tiédet már is kitanultam, mondta Csau-Csau. Csau megszólított egy szövegolvasásba merült szerzetest. Hány tekercs szótrát tudsz elolvasni egy nap? Hmm, általában hét-nyolc tekercse, de van, hogy tízet is. Akkor fogalmat sincs az útra olvasásról. – Miért? Te hány tekercse tudsz elolvasni? – kérdezte a szerzetes. – Én csak egy szót olvasok naponta – felelte csau -csó. Egy szerzetes a Csánról kérdezősködött Csau-csótól. Ma nem felelek – mondta a mester. – Olyan borús az idő. Mi az egyetlen szó? kérdezte egy szerzetes. Csáúcsó elköhintette magát. Nem ez az. Miért? Egy öreg ember már nem is köhöghet. Mi az egyetlen szó? kérdezte egy másik szerzetes. Mm, mit is mondtál? kérdezte Csáúcsó. A szerzetes megismételte. Már is kettő. Tőt csináltál belőle, mondta a mester. Mi az igazság végső szava? kérdezte egy szerzetes. Igen, felelte csau -csó. A szerzetes ezt nem vette válasznak, és másodszor is feltette a kérdést. Nem vagyok süket, kérte ki magának a mester. Egy újonnan érkező szerzetes azt mondta Chao hogy mióta elhagyta csangánt botjával a vállán, még nem ütött meg senkit. Akkor biztos túl rövid volt a botod, állapította meg csáúcsó. A szerzetes nem válaszolt. Egy szerzetes a Wutai hegyre zarándokolt. Útközben megkérdezett egy öreg anyót merre tartson. Csak egyenesen előre. A szerzetes úgy is ment. Ez is csak arra tér le, utána az öreganyó. A szerzetes elmesélte a hogy járt. Kipuhatolom én azt az öreganyót, mondta Csaucsóú. Másnap maga is megkérdezte tőle, merre menjen. Csak egyenesen előre? A mester úgy is tett. Ez is csak arra tér le, utána az öreganyó. Amikor csau visszatért, a szerzetesek már várták. Rajta kaptam az öreganyót, biztosította őket Csau-Csau. vándorútra kelő tanítványát csak arra intette, ahol van butha, ott ne időzz, ahol nincs butha, onnan tüstént eregy tovább csau meglátogatott egy remetét. hon vagy? kérdezte. A remete felemelte az öklét. Túl sekély a víz, itt nem lehet lehorgonyozni, állapította meg Csócsó. Majd meglátogatott egy másik remetét. Itt vagy? kérdezte. A remete felemelte az öklét. Szabadon adsz és ragadsz, éltetsz és veszelytesz, dicsérte csau -csú és mélyen meghajolt. Igaz ember szájában a hamis eszme is megigazul, hamis ember szájában az igaz eszme is meghamisul, mondta egyszer Csau Amint észrevette, hogy Csau jön hozzá látogatóba, Huánk Pó mester magára reteszelte az ajtót. Csau befordult az eszme csarnokába, meggyújtott egy fákját és segítségét kiáltott. Huán Pó rögtön ki is nyitotta az ajtót, és ne kirontott. – Beszélj, beszélj! – Mire íjat ragadsz, szólt Csaucsó, a rablónak híre sincs. – Miért jött ide nyugatról hidárma? kérdezte egy szerzetes. – Ciprusfa az udvaron – felelte Csaucsó. – Miért jött ide nyugatról Bóthidárma? – kérdezte egy másik szerzetes. Csaucsóú mester leszállt a székéből, és megállt mellette. – Ezt feleled? – csodálkozott a szerzetes. – Egy árva szót se szóltam – tiltakozott a mester. Egy szerzetes meglátott egy macskát. – Ez szerintem macska – szólt Csaucsóúhoz. – Hát te, minek hívod? – Te Macskának hívod, felte a Azt mondják, minden visszavezethető az egyre, de mire vezethető vissza az egy? kérdezte egy szerzetes. Egyszer csincsóban csináltattam magamnak egy csuhát, emlékezett csaocsó. Annak hét font volt a súlya. Merre van az út? kérdezte egy szerzetes. A sövényen túl, felelte Csahocsó. Nem azt kérdeztem. Hát melyiket? A nagy utat. Az országút pedig Csangánba visz, mondta Csahocsó. Mond, honnan jöttél? Kérdezte egy szerzetestől Csahocsó. Délről. Ki volt az úti társad? Egy Igás barom, miért barátkozik az ilyen derék szerzetes egy állattal? Nem vagyok én különb nála? Szép kis állat lehet. Ezt meg hogy értsem? Ha nem érted, mondta Csaucsó, ad vissza a barátomat. Vajon ki az az ember, kérdezte egy szerzetes, aki nem talál társat sehol a világon. Az nem ember, felelte Csaucsó. Ki a butha? kérdezte egy szerzetes. Az ott a szentélyben, felelte Csaucsó. Hát az nem egy szobor? De igen. Akkor ki a butha? Az ott a szentélyben. A butha az az egy szó, mondta egyszer Csáócsó, ami sérti a fülem. Még egy ilyen nagy bölc se szabadulhat a portól? kérdezte a söprögető Csáócsót egy látogató. A por kívülről jön felelte Csáócsó. Máskor egy szerzetes szólította meg. – Hogy találsz egy porszemet is ilyen ragyogó, tiszta kolostorban? – Nézd, itt van még egy! – nyugtatta meg Csaucsó. – Üres kézzel jöttem, szabadkozott egy szerzetes. – Tedd le! – mondta Csaucsó. – Mit tegyek le, ha egyszer semmit se hoztam? – Akkor csak cipel tovább. Egyik reggel csau, csau az új szerzeteseket fogadta. – Jártál már itt? – kérdezte az egyiket. – Igen. – Gyere, így áll egy át. Aztán egy másikhoz fordult. – Jártál már itt? – Még nem. – Gyere, így áll egy csészete át. A szerzetes felügyelő félrehívta a mestert. Az egyik már járt itt, erre te megkínálod teával. A másik még nem járt itt, erre te ugyancsak teával kínálod. Jelent ez valamit? Felügyelő, szólt Csáúcsó, tessék, gyere, így áll egy csésze teát. Most érkeztem a kolostorba, fordult egy szerzetes Csáúcsóhoz. Mond, mi a tanításod lényege? Megreggelistél már? Igen, akkor menj és mosd el az emőcsészédet. A szerzetes egyszerre megvilágosult. Mikor egy szerzetes kérdezősködni jött, Cao fejére húzott csuhában fogadta. A szerzetes átsorgott egy darabig, aztán fordult vissza. Cao Cao utána szólt. Aztán nehogy azt mond, hogy nem válaszoltam, egy szerzetes kihallgatást kért Csahócsóútól, de a mester kiüzent a segédjével, hogy hordja el magát. A szerzetes meghajolt és elment. Az a szerzetes bebocsáttatás nyert, jegyezte meg Csahócsóú, de a segédem közben kintrekedt. Egy nyári nap Csahócsóú és tanítványa Venyuan azon vetélkedett, melyikük tud mélyebbre alázkodni. Abban egyeztek meg, hogy aki alul marad, az nyer egy süteményt. Én szamár vagyok, kezdte csau -csó. Én a szamár fara, folytatta Venjuan. Én a szamár ganéja. Én meg kukac a ganéjában. Mit csinálsz ott? Nyaralok. Nyertél, adta fel csau -csó. És kérte a süteményt. Egyszer csenting kormányzója érkezett látogatóba fiával, de a mester fel sem állt a székéből. Megkérdezte ők egyelmességét, hogy érti-e. Nem értem, mondta a kormányzó. Zsenge korom óta csak bőjtölök, és annyira belerokkant a testem, magyarázta Csaucsó, még ahhoz sincs erőm, hogy vendégeim tiszteletére leszálljak a buthaszékből. A kormányzó ezután még jobban becsülte Csaucsót. Másnap üdvözletet is küldött tábornokával, akit Csaucsó előzékenyen felállva köszöntött. A mester segédjét furdaltal a kíváncsiság. A kormányzó fogadásakor tegnap el sem mozdult el a székedről, ma meg leszállsz a tábornok a kedvéért. Úgy se értette ezt, mondta Csócsó. Ha első rangú a vendég ülve kell maradni, ha másod rangú, le kell szállni, és a harmadrangú vendég elé a templom kapun is ki kell menni. Egyszer egy szerzetes megkérdezte Csócsót. Van-e a kutyának butha természete? Nincs, felelte Csáócsó. Minden lénynek van butha természete, a butháktól a hangyákig, folytatta a kérdező. Miért épp a kutyának nincs? Mert válogatós. Szűe Feng mesterhez készülök, mondta Csáócsó egyik tanítványa. Mit mondhatok neki? Télen mondj hideget, nyáron mondj meleget tanácsolta Csáócsó. Egy szerzetes a csan legfontosabb alapelvét tudakolta, de Csáócsó mester kimentette magát. Pisálni kell mennem, mondta. Látod, még egy ilyen kis dolgot is magam intézek el. Csáócsó elcsúszott a behavazott gyalogúton. Segítség! Segítség! kiáltotta. Egy szerzetes, oda sietett, és lefekült mellé a hóba. Csau-csú és ment tovább. csau ellátogatott egyszer pao Show mesterhez, aki úgy fogadta, hogy hátat fordított neki magas székén. csau leterítette a szőnyegét a földre, és arcra borult. pao Show erre leszállt a székéből, de közben Csáócsó már sarkon fordult. A mester tüzet csiholt, és közben odaszólt egy szerzetesnek. Ezt én fénynek nevezem, hát te. A szerzetes nem szólt semmit. Ha nem fogod fel a csan értelmét, jegyezte meg Csáó, fölösleges csöndben maradnod. Egy apáca a titkos tanításról faggatódzott csaocsóknál. A mester megérintette az apácsa szemérmét. Tisztelendőséged még mindig ilyen, szörnyűködött az apáca. Nem én vagyok ilyen, hanem te, állapította meg a mester. Pai Chang, Huaihai, 720-tól élt 814-ig. Alig, hogy sétára indultak mester és tanítványa, vadulak szálltak el a fejük felett. – Mik ezek? – kérdezte Macu. – Vadulak. nézett föl Pajcsang. – Hová mennek? – Már elrepültek. Macu megragadta, és úgy megcsavarta Pajcsang orrát, hogy tanítványa felüvöltött kínjában. – Azt mondtad, elrepültek? – harsogott Macu. Pajcsang feleszmért. Pai Chang küldött egy szerzetest Chang de előbb alaposan kioktatta. Amikor a mester belép a csarnokba, hogy a tanról beszéljen, terítsd le a ronyszőnyegedet, borúj le előtte, aztán kelj fel, és vedd le az egyik bocskorodat, porold le a csuhád ujjával, majd közd vissza a lábadra, de a bocskor talpával felfelé. A szerzetes úgy is tett. Az én hibám, mondta Chang Ching. Egy nap Pai Chang megkérte Kui Shant, nézze meg a tüzet. Kui Shang fogta a piszkavasat, beletúrt a hamuba, majd közölte, hogy a tűz kialudt. Pai Chang erre maga ment a tűzhelyhez, és hosszas keresgélés után kipiszkált a hamu alól egy lappangó kis parazsat. Ez nem tűz, kérdezte. Ki a buddha? kérdezte egy szerzetes. Te ki vagy, a Pajcsang. Én, én vagyok. No, és ismered azt az ént? Persze, hogy ismerem. A mester felemelte a légycsapóját. Látod? Persze, hogy látom. Akkor nincs több szavam, mondta Pajcsang. A gyülekezet a kertet művelte. Az ebédre hívó dob hangjára egy szerzetes hangosan elnevette magát, felkapta a kapáját és sietett vissza a kolostorba. Milyen kiváló, dicsérte pájcsánk mester. Így lépünk be az igazság kapuján. Később hivatta a szerzetest. Mire jöttél rá? Reggel nem kaptam rizskását, mondta a szerzetes, és már alig vártam a dobszót, hogy mehessek ebédelni. Most a mester nevette el magát. Hol jártál? kérdezte Pájcsánk tanítványától. Gombát szedtem a egy lábánál, mondta Huang Pó. Láttál tigrist? Huang po menten, mint egy tigris bömbölni kezdett. Pai Chang felkapott egy szekercét, és csapásra emelte, de Huang po megelőzte őt egy jókora pofonnal. Pai Chang jót kuncogott, és visszatért a templomba. A Taishunk hegy lábánál tigris settenkedik, szólt a gyülekezethez. Őrizkedjetek tőle, engem épp most mart meg. <Szorítás> Huang Xi 850-ig élt. A Tientai hegyen jártában Huang po találkozott egy szerzetessel, aki úgy csevegett és tréfálkozott vele, mint régi barátok közszokás. A szemen ragyogott és mélyre látott. Huang Po ráállt, hogy együtt vándoroljanak tovább. Történt, hogy útjukat állta egy megárat hegyi patak. Huang Po levette bambuszkalapját, Leszúrt a botját, és tanya után nézett. Ám a szerzetes egyre csak unszolta, hogy kelljenek át a vízen. Menj csak, ha akarsz, mondta végül Huang Po. A szerzetes felfogta csuhája szegélyét, és úgy kelt át a víz színén, mint a földön járna. Hátra-hátra nézett, és szólongatta a mestert. Te csak saját képességeidet ápoltad, mérgelődött Huang Pó. Ha hamarabb kiismerlek, eltöröm a lábad. A vérbeli utazónak nincsen podgyásza, mondta Huang Pó. Pei sziú kancellár meglátogatta a huán i kolostort. A falon képeket látott, és megkérdezte az apáttól. Milyen képek ezek? Jeles szerzetesek képmásai A képmások itt vannak, mondta a kancellár, de hová lettek a jeles szerzetesek? Az apát nem felelt Vannak itt csánomesterek? kérdezte a kancellár Van egy, mondta az apát, és huangpóhoz vezette Pei Sziú visszaidézte, miről beszélgettek, és feltette ugyanazt a kérdést Hol vannak a jeles szerzetesek? Pessziú, szólította a kancellárt Huangpó. Tessék, hol vagy te. Pesú kancellár átnyújtotta Huangpónak a csan buddhizmusról írt gondolatait. A mester félretette az irományt anélkül, hogy rápillantott volna. Hosszú ideig hallgatott, aztán megkérdezte Pesziút. Érted? Nem csupán az érne valamit, ha ebből is értenéd. Ha kifejezhető lenne tussal és papírral, mire jó egy olyan iskola, mint amilyenk. Mu Chou, Tao Bocskoros Chen, 780-tól 877-ig. Ráérő idejében, Múcsóú mester gyékény bocskort fonogatott, és sutyomban kilakott egy-egy párat az országút szélére. Teltek múltak az évek, még egyszer rajta kapták, és azon túl bocskoros csendnek csúfolták. Honnan jöttél? kérdezett Múcsóú egy szerzetest. Li Wangból. Mit mond a csanmester mester Li Wangban? Mehetsz bárhová, útra úgy se találsz. Tényleg ezt mondta? Ezt. A mester kapta a botját és fejbe kórintotta a szerzetest. Csak a szavakra emlékszel, jegyezte meg. Néha napján, ha a prédikáló szerzetes látogatott a kolostorba, múcsó mester megszólította. Tisztelendő úr! Amikor a szerzetes válaszolt a hívásra, azt mondta. Nem látsz a gerendától, amit a válladon cipelsz. Nem kérem, hogy az újjal tagad meg a régit, mondta egy szerzetes, de hogy fogadod el az újat, ha nem veted el a régit? Tegnap padlizsánt vetettem, ma meg tököt mondta Múcsó. Mucsóúnak panaszkodott egy szerzetes. Minden nap öltözni, vetkezni és enni kell. Hogy szabaduljunk meg ettől a sok nyűktől? Egyszerűen csak öltözünk, vetkezünk és eszünk, közölte Múcsó. Nem értem. Ha nem érted, akkor bizony minden nap öltöznöd, vetkezned és ennet kell. Kujsan Lingyú 771-től 853-ig élt A száznapos nyári elvonulás után Yangshan tiszteletét tette kuishan -nál. Nem láttalak itt egész nyáron, mondta Kuishan Mit műveltél? Műveltem egy darab földet és betakarítottam egy kosárkörest Akkor nem telt hiába a nyarad És te, mester, mit műveltél? kérdezte Janksen. Ettem minden nap, és aludtam minden éjjel. Akkor a tenyarat se telt hiába. Kujsan mester a tárnokért küldött. Mihelyt megjelent, azt mondta neki. A tárnokot hivattam, nem téged! A tárnok nem tudta, mit mondjon. Kujsan legközelebb a felvigyázóért küldött. Mihelyt megérkezett, azt mondta neki. A felvigyázót kérettem, nem téged. A felvigyázó nem tudta, mit mondjon. Kujshan elmélkedésbe merülten találta a hegyen Yangshant. Hátba verte a botjával, de Yangshan nem fordult meg. Ugye, tudsz valamit mondani? kérdezte tőle. Ha tudnék is, nem kölcsönöznék mástól szavakat. Tanultál valamit, mondta Kujshán. Egész nap a csánról beszélgettünk, mondta Kujshán. Mi jött ki belőle? Yangshan húzott egy vonalat a levegőbe. Ha nem velem vagy, most becsaphatnál valakit. Yangshan, Huichi, 807-től élt 883-ig. Esett az eső. A szerzetes felügyelő elégedetten mondta Yangshannak. Milyen jó eső! Mi jó van benne? A felügyelő nem tudott mit válaszolni. Én válaszolok helyetted, ajánlkozott Yangshan. Nos, mi jó van benne? kérdezte a felügyelő. Yangshan! az esőre mutatott. Kujshan már nyugovóra tért, amikor Yangshan beszélgetni jött hozzá. Mielőtt a mestert meglátta, a falnak fordult. – Hogy tehetsz ilyet? – kérdezte Yangshan. – Álmodtam valamit, – mondta Kujshan, és felült. – Fejtsd meg! Erre Yangshan hozott egy mozdótál vizet. Kisvártatva, Sziang jött beszélgetni a mesterrel. Álmodtam valamit, mondta neki is Yang Yangshan már megfejtette, most te következel. Erre Xiangyen hozott egy csészeteját. Xiangyen, Cséhszien. Milyen valamitől létezik a semmi? kérdezte egy szerzetes. Addig kell hámozni egyik réteget a másik után, amíg semmi sem marad, mondta Sziangyen. Mielőtt kimondják, mi a szó? kérdezte egy szerzetes. Mielőtt kérdeztél volna, feleltem, mondta Sziangyen. Mi a buddhizmus egyetemes eszméje? kérdezte egy szerzetes. Korán jött idén a fagy, mondta Sziangyen. Gyenge lett a hajdina termés. Sziang így szólt a gyülekezethez. Mintha fogadnál fogova, lógnál egy fa tetejéről, kezed nem éri ágát, lábad nem éri törzsét. Arra jön valaki, és megkérdi, miért jött ide nyugatról bóthidárma? Ha nem szólalsz meg, veszni hagysz egy embert. Ha megszólalsz, magad veszejted el. Hát most válaszolsz, vagy nem válaszolsz? Egy csavú nevű szerzetes a mester elé járult, és azt mondta: "A békén, ha már egyszer fellóg a fán, inkább arról mesélj, mi van mielőtt felmászott rá." ilyen mosolygott, de nem szólt semmit. a híd. A csantbuthista anekdótakincsből válogatta és magyar nyelvre átültette Terebes Gábor. Linci Yi Suan élt 866-ig. Amikor Linci újdonsült szerzetes volt Huangpó közösségében, egyszerű és közvetlen viselkedése feltűnt a szerzetes felügyelőnek. Bár ifjanc még más, mint a többi, tűnődött, aztán rászólt. – Mióta is vagy itt? – Három éve, felelt Rinci. Kértél már tanácsot? – Nem tudom, mit kérdezzek. – Miért nem kérdezed meg a tisztelendő apáttól, mi a buddhizmus értelme? Rinci úgy is tett. Ám alig fejezte be mondókáját, huangpo megbatozta. – Na... – Milyen tanácsot kaptál? – kérdezte később a felügyelő. – Még be se fejeztem a kérdést, a mester már is megbotozott – mondta lincsi. – Fogalmam sincs miért. – Menj csak, és kérdezd meg még egyszer. De másodszor, sőt, harmadszor is botozás lett a kérdezősködés vége. Voltál olyan jó, és elküldtél a mesterhez, mondta végül Lincsi a szerzetes felügyelőnek. Háromszor kérdeztem meg a buddhizmus értelmét, és háromszor botozott, megérte. Bizonyára valami régi gátlás akadályoz benne, hogy megértsen mélyebb szándékait. Jobb lesz, ha elmegyek. Azért csak búcsúzz el a mestertől. Lincsi bólintott. A szerzetes felügyelő előre sietett Huangpóhoz az a kérdezősködő, fiatal szerzetes, igencsak alkalmas lenne az eszme befogadására. Ha búcsúzni jön, el kéne igazítani. A jövendőnek ültetünk, talán nagy fává terebélyesedik, és majd a nemzedékek hűsölhetnek az árnyékában. Lincsi kisvártatva meg is jelent. Nem kell messzire menned, mondta Huang Po, csak... Taiyűhőz, a Kauán járásba, megmagyaráz ő mindent. Rincsi el is ment hozzá. Honnan jöttél? kérdezte Taiyű. huangpu Mit mond Huangpu? Háromszor kérdeztem tőle, mi a buddhizmus értelme, és háromszor botozott megérte. De fogalmam sincs, milyen hibát követtem el. Huang Pó annyit vesződött veled, mint egy jó öreg nagymama. Te mégis hozzám hurcolod a hibáidat? Linci egy csapása megvilágosult. Végeredményben eredményben Pó buddhizmusa nem is nagy ügy, jelentette ki. Te ágyba ördök ördögfajzat, ragadta meg Lincsit tájű. Ide jössz nekem, hogy még azt se tudod, milyen hibát követtél el, most meg egyszerre Huánk buddhizmusa sem nagy ügy. Mit forgatsz a fejedbe, Mond. Linci válaszul háromszor oldalba vágta tájüt. Na, neked Huánk a mestered, engedte el Linci tájű, semmi közöm hozzátok. Linci visszatért Huánk – Mikor lesz már vége ennek a jövés menésnek? – kérdezte Huangpu. Az a nagymama jó szíved tehet róla! – Lincsi ezzel leborult, és Huangpu szolgálatára állt. – Honnan jössz? – A minap Tájűhöz voltál szíves küldeni. – Na, és mit mondott Tájű? – Lincsi elmesélte, mi történt. Kedvem lenne elkapni azt a szerzetet és jól kiosztani. Mire vársz? Oszd ki azonnal, és pofonvágta Huánkpót. Po Megőrültél? A tigris bajuszát ráncigálod? Lincsi elordította magát. Segéd, szólt Huánkpó, kísérd ezt az őrültet a szerzetesek csarnokába. A kolostor apraja nagyja kapával a vállán bandukolt a veteményesbe. Lincsi utolsó volt a sorban. Huang Pó hátra pillantott, és látta, hogy üres a keze. Hol a kapád? kérdezte. Elvitte valaki mondta Lincsi. Gyere csak ide! Tisztázzuk a dolgot! Mikor a mester közelebb ért, Huang Pó feltartotta a kapáját, mint egy zászlót. Senki a világon ellenveszi tőlem. Erre Lincsi megkaparintotta, és maga tartotta fel. Akkor hogy került az én kezembe? kérdezte. Ma valaki oroszlán részt vállal a munkából, jegyezte meg Huang po, és visszaindult a kolostorba. Lincsi a szerzetesekkel kapált a veteményesben. Huang po is kijött körülnézni, mire Lincsi abba hagyta a munkát, és a kapája nyelére támaszkodott. Elfáradtál? kérdezte Huang pó. Még fel a kapát, mondta Lincsi. Mitől fáradtam volna el? Huang Po rásózott egyet. Lincsi megragadta az öreg botját, és a fölre taszította vele. Huang Po odahívta a felvigyázót, hogy segítse fel. – Hogy tűrheted? – háborgott a felvigyázó. – Hogy ez a kötözni való bolond pimaszkodjon tisztelendőségeddel. Huang pó alig állt a lábára, most a felvigyázóra sózott rá egyet. Linci, aki közben nekiált kapáli, megjegyezte. – Más hanvasztják a holtakat, én itt egy csapással elevenen elhantolnak benneteket. Linci így szólt a szerzetesekhez. Figyeljetek ide! Húsz évvel ezelőtt a néhai Huangpó mesternél háromszor kérdezősködtem a buddhizmus alapeszméjéről, és háromszor botozott megérte. De csak száraz kórónak éreztem a botját, és azóta is vágyom egy igazi verésre. Nos, melyik ötök képes rá? Egy szerzetes előlépett a gyülekezetből. Majd én kiosztlak, mondta. A mester nyújtotta is a botját, de a szerzetes habozását látván jól elverte. Kuáncsi egy nap lincsi mester elé járult. Lincsi leszállt a szalmaszékéből, szó nélkül megragadta, mire Kuáncsi felkiáltott. Tudom már, tudom! Lincsi mester éppen lábat mosott, mikor Csau-csau beállított hozzá. Miért jött ide nyugatról Botvidarma? Érdeklődött Csáócsó. Most mosom a lábam, mondott Lálincsi. Csáócsó közelebb hajolt, mintha nem jól hallotta volna. Nyakol még egy dézs alább vízzel? Fölmerült Lálincsi. Csáócsó, odébb állt. Tácsüje jött a mesterhez látogatóba, és Lincsi felemelte a létszapóját. Tácsüje leterítette a rony és Lincsi ledobta a létszapót a földre. Tacsüe felszedte a rony aztán bement a szerzetesek csarnokába. Ez a szerzetes valami közeli hozzátartozója lehet a mesternek súgtak össze a szerzetesek. Köszönteni se köszöntötte, mégis megúszta a verést. Mikor a mester fülébe jutott a szóbeszéd, előhívta Tacsüét. A szerzetesek azt állítják, hogy nem a rangidősnek kiálló tisztelettel köszöntöttél. Elég furcsa, mondta tacsüje, és visszament a szerzetesek közé. Jött egy szerzetes. Lincsi mester felemelte a léccsapóját. A szerzetes leborult, a mester rácsapott. Ismét jött egy szerzetes. A mester felemelte a léccsapóját. A szerzetes nem tudta, mit évő legyen. A mester rácsapott. Lincsi megkérdezte Lópút: Régen az egyik mester a botot szorgalmazta, a másik az ordítást. Ki volt közelebb az igazsághoz? Egyik sem. Akkor mi van közel hozzá? Lópú elordította magát, a mester pedig megbotozta. Lincsi megkérdezett egy szerzetest. Néha olyan az ordítás, mint a mennykő király drága kardja, Néha olyan, mint a földre lapuló aranyszőrű oroszlán, Néha olyan, mint a halcsali fűcsomó árnyéka, Néha olyan, mintha nem is ordítás lenne. Honnan tudod, hogy melyiket kell használni? A szerzetes tétovázott, a mester elordította magát. Húsvér testetekben lakozik egy cím és rang nélküli igaz ember, és ki bejár az érzékek nyílásain, szólt Lincsi a csarnokba gyűlt szerzetesekhez. Aki még nem ismerte fel, próbálja meg végre. Egy szerzetes előre furakodott, és azt kérdezte. Ki az a cím és rang nélküli igaz ember? Lincsi leszállt a székéből, és válon ragadta. – Beszélj, beszélj! – a szerzetes próbált valamit mondani, de a mester elrökte magától. – Egy rakás szar, ez a cím és rang nélküli igaz ember – mondta, és visszatért a szobájába. Vang kormányzó meglátogatta a mestert. Amikor elsétáltak a szerzetesek csarnoka előtt, megkérdezte – Hát a szútrákat tanulmányozzák-e a szerzetesek? Azt ugyan nem, felelte lincsi. Tán az elmélkedést gyakorolják? Azt sem. Akkor mivel foglalkoznak? Azzal, hogy buthák és pátriárkák legyenek. Hiába drága az aranypor, a szemben csak gyulladást okoz, mondta a kormányzó. És én még közönséges embernek hittelek, kiáltott fel Lincsi. Egy Ting nevű szerzetes jött Lincsi mesterhez, és megkérdezte tőle, mi a buddhizmus lényege. A mester leszállt a székéből, pofonvágta, és hátrataszította. Mihelyt Ting visszanyerte az egyensúlyát, mint aki lecövekelt, meg mozdulni. Mit állsz Ting? szólt mellette egy szerzetes. Borulj le a mester előtt! Ahogy Ting hajolni készült, hirtelen világosság gyúrt az agyában. Ting szerzetes Egyszer csencsóban történt, hogy Ting egy hústalan lakomáról jövet, megpihent egy hídon. Ott találkozott három prédikátor szerzetessel. Egyikük megszólította. Mit jelent az? Ahol a csannú folyója mély, le kell merülnöd a legaljára. Ting megragadta a kérdezőt, és már majdnem lehajította a hídról, ám de a másik két prédikátor kétségbe esettem a segítségére sietett. Megállj, kérlelték. Ha bántott is, testvér, könyörülj rajta. Ha meg nem akadályozzátok, mondta Ting. Lemerülhetett volna a legaljára. Vúcu Fajen Vúcu Fajen így szólt tanítványaihoz. Ha megkérdik tőlem, hogyan lehet elsajátítani a csant, azt mondom, mint a betörés tudományát. A betörő fia egy nap aggodalmaskodni kezd, ideje lenne kitanulni öreg apja mesterségét, mert ma holnap betebő rizs nélkül maradhatnak. Az öreg rá is áll, és egy éjszaka elviszi magával. Áttörik egy udvarház kerítését, behatolnak az egyik szobába, ahol a betörő biztatja a fiát, másszon be a ruhásládába, és adogassa ki, amit talál benne. Alig, hogy bebújik. Az apja hirtelen rázárja a láda fedelét, aztán, mint ki jól végezte dolgát, kisétál az udvarra, égtelen lármát csap, majd kisúrra a kitört kerítésen. A háziak izgatottan szaladgálnak égő gyertyával a kezükben, de úgy látják, hogy a betörők már elszereltek. A fiú ez alatt apját kárhoztatja a láda mélyén. Hirtelen támad egy mentő ötlete, patkány rákcsálást utánoz. Utasítják is a szolgáló lányt, nézzen utána. Végre kireteszeli a láda tetejét, a fiú kiugrik, elfújja a gyertya lángját, félrelöki a lányt, és elmenekül. Persze, rohannak utána. Az út mentén észrevesz egy kutat, talál mellette egy nagy követ, és beleveti. A csobbanásra az üldözők a kút köré gyűlnek, és találgatják, oda e a betörőjük. A fiú időközben bizton hazaér, és apjára támad. Miért juttatta ilyen kelepcébe? Ne dohogj, fiam, inti az apja. Csak azt mondd el, hogy sikerült elmenekülnöd. Amikor a fiú elmeséli viszontagságait, az öreg felkiált. Látod, megtanultad te a mesterséget. Vucú Fajen egyszer azt kérdezte. Ha bölcs emberrel találkozol az úton, se nem szólhatsz, se nem hallgathatsz. Hogy köszöntöd? Vúcu mondott egy példát. Olyan, mintha bivaj mászna át az ablakon. A feje, a szarva, a négy lába mind átbújt. Miért nem fér át a farka? Van-e különbség a bátriárkák és a budha között? Kérdezte egy szerzetes. Merícs vizet, és markodban a hold virul. Szedj virágot, és köntösöd megillatosul. Felelte, Ching Csingyuan folyen Csingyuan mondta, Harminc éven át tanulmányoztam a csant. Eleinte a hegyek hegyek voltak, a vízek vizek. Ahogy jobban elmélyültem, a hegyek megszűntek hegyek, a vizek megszűntek vizek lenni. De most, hogy a végére jutottam, a hegyek újra hegyek, a vizek újra vizek. Csingyuan folyán szerint a csan közben két nyavaját szedhetünk össze. Az elsőt akkor, ha a szamarunkat keressük, pedig rajta ülünk, a másodikat pedig akkor, ha nem szállunk le idejében, a hátról. Feng Yang Ha ezer mérföldön belül egy fia felhőse lenne, mit tennél? kérdezte egy szerzetes. Megbotoznám az eget, mondta Feng Yang. Miért éppen az eget kárhoztatnád? Mert sose akkor esik az eső, és sose akkor süt a nap, amikor kellene. Nán Hujung, hu élt 930-ig. Hol van az út? kérdezte egy szerzetes. Ha a kánya repül át a nagy égen nincs utána semmi nyom, felelte Nán Huyung. Lícún Mit jelent felfogni egy hangot és szabadulást nyerni? kérdezte egy szerzetes Licuntól. Licunt felvette a piszkavasat, és rácsapott egy parázsló fahasábra. Hallod? Igen. Ki nem szabad? kérdezte Licunt. Huichung és Tangsia Tienzsán 739-től 824-ig éltek. Huichung éppen aludt, amikor Tangsia meglátogatta. Itthon van a mestered? kérdezte Tangsia a segédet. Itthon, de senkit se fogad. Rögtön felismered a helyzetet, dicsérte őt Tangsia. A mesterem még buthát se fogadná, tódított a szerzetes. Tényleg jó tanítvány vagy, büszke lehet rád a mestered, dicsérte még egyszer Tangsia, aztán útjára indult. Amikor hújcsunk felébredt, Tan Yuan, így hívták a segédet, elmesélte, hogy bánt el a látogatóval. Ám a mester elverte, és kikergette a kolostorból. Tászúj Facsen Egy teknős béka a kolostor udvarára. Minden teremtés a csontját fedi bőrrel. Ez miért fedi a bőrét csonttal? kérdezte egy szerzetes. Tászúj levette a gyékenybocskorát, és befette vele a teknőc páncélját. Mi lesz velünk, ha elérkezik a születés és a halál órája? Kérdezték Tászújt. Ha teja van, így áll teját, ha rizs van, egyél rizst felelte. Sító <Szító> Xícsien 700-790-ig ért. Egy szerzetes megkérdezte út. Miért jött hozzánk Bódidarma nyugatról? Attól az osztottól kérdezd meg. Nem értem. Én még úgyse. Sító ú a hegyekben barangolt tanítványával, sísivel. Egyszer csak a szűk ösvényt lezárták az összefonódó ágak. Sító ú arra kérte sísit, hogy vágja át őket. Nem hoztam kést magammal, mondta sisi, Sító ú elővette a saját kését, és oda nyújtotta a pengéjét. A nyelét kérem, mondta Sisi. Mit akarsz csinálni vele? kérdezte a mester. Sisi hirtelen feleszmélt. Hogy nyerhetünk feloldozást? kérdezte egy szerzetes. Csak nem kötözött le valaki, kérdezte Sitoú. Hüyesan Vejjen 745-től élt 828-ig. Yüesán szútrát olvasott, és hiába jelentette be a segédje, hogy Liao, Langcsó előjárója van itt, oda se figyelt rá. Jobb hallani a nevet, mint látni az arcot, mondta mérgesen az előjáró, és sarkon fordult. Úgy látszik, inkább a fülednek hiszel, mint a szemednek, nézett föl Yüesán. Yüesánt megkörnyékezte egy szerzetes kétségeim vannak, szeretném, ha eloszlatnád. Bárj az esti tanítóbeszédig, akkor eloszlatom. Leszállt az este, a szerzetesek összegyűltek a csarnokban, a mester pedig felült a szószékre. Hol van az a szerzetes, aki a kétségeit akarta eloszlatni? A szerzetes előrépett. Jülyesán leszállt a székéből és ragadta ezt nézzétek meg! Itt egy szerzetes, akinek kétségei vannak! Azzal elengedte, és visszatért a szobájába. Jueshán elbúcsúztatta Panggyűnt, és tíz tanítványát küldte, hogy kísérjék a kapuig. Ott Panggyűn megállt a sűrű hóesésben. Csodás egy hó hullás, mondta. Épp a helyére hull mindegyik pehely. Egy csülyen tanítvány megkérdezte. Mutasd, hová hullanak? Páng az arcába csapott. Hua Yen. Egy szerzetes azt mondta Hua a hűséges hadsereg oltárt emel az égi királyoknak, és győzelemért fohászkodik. A lázadó hadsereg is oltárt emel az égi királyoknak, és győzelemért fohászkodik. Melyik fohász teljesül? Az égi eső egyformán áztatja a kiszáradt és az öntözött földeket, mondta Huayen. Tóce, Tátung, 819-től 914-ig. Messziről jöttem, hogy láthassalak, mondta egy szerzetes Tóce mesternek. Kérlek, veszteges rám egy szót. Megöregedtem, mondta Tóce, ma is fáj a háttal. Mi a butha? kérdezték Tócét. A butha felette. Mi az út? Az út. Mi az eszme? Az eszme. Kai szakácsként szolgált a kolostorban. Nem könnyű szakácsnak lenni, szólította meg egy naptó utca. Milyen jó vagy hozzám Az a dolgot, hogy nyákot és rist főzzél. Hát az egyik segítő megmossa a rist és megrakja a tüzet, a másik pedig megfőzi a nyákot és a rist. És te mit csinálsz? Jóságot folytán, semmi dolgom sincs, csak lebzselek egész nap. Tungshan Liang Chie, 807-től élt 869-ig. Chiansan elmélkedésbe merülten ült. Tungshan mester éppen arra járt. – Hogy megy? – kérdezte. – Hát így – felelte Chiasan. Ki hallja meg az élettelen tárgyak tanítását? kérdezte Tungsan. Az élettelen tárgyak, mondta Jünjen. És tisztelendőséget hallja? Én nem, mert akkor te se hallanád a tanításomat. Miért ne hallanám? Jünjen felemelte a létsapóját. – Hallod? Nem. Ha engem se hallasz, hogy hallanád az élettelen tárgyak tanítását? Tungsan írt egy tanverset, és bemutatta mesterének. Ó, milyen furcsa, milyen csodás, az igaz hallás nem fülhallás. A tárgyak szavát fel nem foghatod, csak ha a szemeddel hallgatod. Tungsan még némi kétséggel terhelten távozott Jünjentől. Útközben, ahogy átkelt egy patakon, meglátta saját tükörképét a vízben. Hirtelen megvilágosult, és boldogan énekelte. Egyedül járok, és mindenütt szembe jő. ő az, aki vagyok, én mégse vagyok ő. Ha egy szerzetes meghal, hová jut? kérdezték Tünktó. Hamu alól is kihajt a fű, felelte. Tungsán mester kiment a risföldre, és arra lett figyelmes, hogy az idős láng szerzetes egy tehenet terel a vetés közt. Jól vigyázz arra a tehérre, szólt neki. Még leeszi a rist. Ha ez egy jó tehén, tudja, hogy nem illik rist ennie, mondta Lang. Tungshan áldozatot mutatott be a néhai Union mester mesteremlékére. – Miért mutasz be áldozatot? – kérdezte egy szerzetes. – Nem az erényes jelleméért, nem is a tanításáért, hanem azért, mert semmit sem magyarázott el nekem világosan – mondta a mester. – Egyet értesz azzal, amit mondott? – kérdezte egy másik szerzetes. – Csak félig. – Miért nem teljes egészében? Hálátlanság lenne. Tungsan ágynak esett, és elküldött egy szerzetest Jüncsűhöz. Ha a hogy létemről kérdez, mondd azt, Jün útján rövidesen vége a találkozásnak, de vigyáz, mert még rád egyet. A szerzetes megérkezett a hírrel, de Jüncsűmester mester sózott, még mielőtt kinyithatta volna a száját. Tungsan és Jüncsü egyszerre gázolt át egy patakon. Mély a víz, vagy sekély? kérdezte Tungsan. Száraz, felelt Jüncsű. Arcátlan. Csak nem mély a víz, kérdezte Jüncsű. Nedves, felelt Tungsan. Egy mágikus tanokat hirdető Paj nevű szerzetes Tungsan mesterrel egyszerre lépett egy tésztasütőboltjába. A szerzetes rajzolt egy karikát a földre, és Tungsánhoz fordult. Ezt vidd el, ha bírod. Jó van, de előbb vedd fel, és hozd ide, felelt Tungsán. A szerzetesnek ajkára fagyott a mosoly. Evőcsésze mosogatás közben Tungsán két varjút figyelt, ahogy egy békán marakodtak. Arra jött egy szerzetes, és megkérdezte. – Miért süllyedtek ezek idáig? – Te miattad? – felelte a mester. – Ha dermesztő hideg vagy perzselő meleg az idő, hová menjünk, hogy elkerüljük a fagyot és a hőséget? – kérdezte egy szerzetes. – Miért nem mész olyan helyre, ahol nincs se hideg, se meleg? – kérdezte Tungsán. – Miféle hely az? – ha hideg van, halára fagysz, ha meleg van, halára sülsz. Huayen nagy nyalábrőzsét cipelt a hátán. Mit csinálsz akkor, kérdezte Tungsan, ha valaki szembe jön veled egy keskeny dűlőúton? Szívesen visszafordulok, mondta Huayen. Cao Shan 840-től 901 ig ért. Mi a valóság a látszatban? kérdezte egy szerzetes. A látszat a valóság, mondta caosan. Hogyan nyilvánul meg? A mester felemelte a teástálcát. Az atyák azt tanították, hogy mindenkinek van butha természete, mondta egy szerzetes. De én úgy összezavarodtam, hogy már azt sem tudom, nekem most van vagy nincs. Ad ide a kezed, mondta caosan. Egy, kettő, három, négy, öt, számolta a szerzetes újjait. Ennyi, éppen elég. Mi a legértékesebb dolog a világon? kérdezte egy szerzetes. Egy döglött macska felette caosan. Miért? Mert azt senki sem értékeli. Megkondult a harang. Jaj, sziszent fel caosan. Mi bajod? kérdezte egy szerzetes. Szíven ütött. Kiragad kardot ebben az országban? kérdezte egy szerzetes. Én? Czáosan? Kit akarsz megölni? Mind meghal, aki él. Mit teszel, ha a szüleiddel akadsz össze? Minek válogatni? És te magad? Ki tehet ellenem bármit? Miért nem ölöd meg magadat is? Nincs, kire kezet emeljek. Szegény árva vagyok, fordult egy Cingzui nevű szerzetes Cao Segíts rajtam, mester! Cingzui, gyere ide! A szerzetes közelebb lépett. Csúan csóulban benyakaltál három csészével pály legjobb rizsbarából, mondta a mester. Mégis azt hangoztatod, hogy meg se nedvesítetted a szát szélét? Amikor Lucu Mester látott jönni egy szerzetest, rögtön a falnak fordult. Mit akart ezzel az értésére adni? kérdezte egy szerzetes Causántól. A Mester befogta a fülét. Changqing, Ching, Huileng 854-től élt 932-ig. Hogy lehet a kétkedéstől megszabadulni? kérdezte egy szerzetes. Changqing széttárta a karját. Mire Changqing a csarnokba lépett, már összegyűltek a szerzetesek. Előre hívott egyet közülük, és felszólította a többieket, hogy boruljanak a lába elé. Mitől olyan csodálatos ez a szerzetes, kérdezte, hogy leborultok előtte. A szerzetesek hallgattak. Paofú Chan élt 928-ig. Fu rákoppintott botjával a csarnok egyik oszlopára, aztán a mellette ácsorgó szerzetes fejére. Jaj, jaj, óbégatott a szerzetes. Miért nem érez fájdalmat az oszlop? kérdezte Fu, de a szerzetes nem válaszolt. Lungtan csungszín 9. század. Egy apáca arról faggatta lungtan mit tegyen, hogy szerzetes lehessen következő életében. Mióta vagy apáca? kérdezte a mester. A kérdésem az, hogy lehetek-e valaha szerzetes. Mi vagy most? Ebben az életemben apáca, ezt aztán mindenki tudhatja. Ki is téged? kérdezett vissza lungtan Tősán Szúancsien 780-tól élt 865-ig. Késő éjszaka van már, zárta el vitát Lungtan Tősánnal. Ideje, hogy visszavúlja a szállásodra. Tősán elbúcsúzott, félrehúzta az ajtófüggönyt, de a küszöbről visszafordult. Korom sötét van odakint, mondta. Lunkán gyújtott neki egy gyertyát, de amikor Tősán érte nyúlt, hirtelen elfújta a lángját. Tősán egyszerre megvilágosult. Másnap kicipelte a csarnok elé kedvenc olvasmányát, Csing mester terjedelmes kommentárjait a mennykő szútráról, fákját gyújtott, és így szólt. Olyanok kimerítő vitáink a homályos dolgokról, mintha végtelen tág űrbe egy hajszálat vetnénk, és minden képességünk teljes kifejtése, mintha a feneketlen mély öbölbe egy vízcseppet hullatnánk. És Tösán tűzbe borította a kommentárokat. Jött egy szerzetes, és Tösán az orrára csapta a kaput. A szerzetes kopogtatott. Ki vagy? kérdezte Tösán. Egy oroszlán. Tösán kinyitott, a szerzetes pedig leborult előtte a földre. Ó, te fenevad, hágott a nyakába Tösán, mit ólálkodsz itt? Mi a megvilágosulás? kérdezte egy szerzetes. Ide ne piszkíts, mondta Tösán. Tösán kijelentette a szerzetesek csarnokában. Ha szólsz, levelek rajtad harminc botütést, ha nem szólsz, akkor is levelek rajtad harminc botütést. Egy kóreai szerzetes járult tősán elé. A mester rögtön megbotozta. – Miért versz meg? – kérdezte a szerzetes. – Még nem is kérdeztem semmit. – Honnan jöttél? – Kóreából. – Még mielőtt hajóra szálltál volna, már érdemelted a bot ütést. – Ki eszi meg a penészes maradékot? kérdezte egy szerzetes. – Egyedül te nem vagy hajlandó – mondta tősán. A szerzetes úgy tett, mintha öklendezne. Kísért ki, szólt Tösán a segédjének. Rosszul lett, de a szerzetes magától kiment. Lungia kilépett a gyülekezetből, és Tösán mester elé járult. Ha megfenyegetlek, hogy leütöm a fejed a világ legélesebb pallosával, mit teszel? kérdezte. Tösán behúzta a nyakát. Már le is vágtam, mondta Lungia. Tösen mosolygott. Lungia később meglátogatta Tungsánt, és megemlítette neki az esetet. És mit mondott Tösen? kérdezte Tungsan. Nem mondott semmit. Nem mondott semmit? Akkor mutasd a fejét, amit állítólag leütöttél. Lungia most döbbent rá, hogy mellé talált. Tösán haldoklott. – Van, aki sosem beteg? – kérdezte egy szerzetes. – Van. – Mondj erről a sosem betegről valamit. – A mester felnyögött válaszul. Szühe Feng 822-től ért 908-ig. Feng a gyülekezet elé lépett, felemelte a légycsapóját, és azt mondta. – Ezt csak a gyengébbek kedvéért teszem. Egy szerzetes megkérdezte. És a kiválóbbakért mit teszel? A mester újra felemelte a légycsapóját. De hisz ezt a gyengébbek kedvéért tetted, figyelmeztette a szerzetes. A mester lecsapott rá. Hogy láthatom meg a csant? kérdezte egy szerzetes. Inkább izzé porrá töretem magam, semmit elvakít, csak egy szerzetest, mondtak szűefeng. Xi Chang a legjobb favágó volt Tóhú Amikor Szüyefenghez került, a mester megkérdezte tőle. Te vagy Chang, a híres favágó? Chang meglendítette a karját, mintha éppen fát vágna. Szüyefeng bólintott. Jentó Tóhú, 828-tól 887-ig. Vensúj, Szüefeng és Jentó együtt üldögéltek. Vensúj rámutatott egy csésze vízre, és így szólt: A hold megjelenik a tiszta vízben. A hold nem jelenik meg a tiszta vízben, mondott ellen Szüefeng. Jentó felrugta a csészét. Szüensá si Egy szerzetes megkérdezte Szüensát. Amikor a hajdani mesterek felmutatták a légycsapót, kinyilatkoztatták ezzel a csang lényegét? Nem, mondta Szüansá. Akkor mi értelme volt? Szüansá felmutatta a légycsapóját. Azelőtt kinél tanultál? kérdezett Szüansá egy nemrég jött szerzetest. Cújj mesternél! Mondj valamit róla! A szerzetes elmesélte, hogy cúnyen minden nap szólította saját magát. Ó, mester! Tessék, válaszolta rá ő maga. Ébren vagy? évren Vigyázz magadra, nehogy becsapjanak. Jó, tette hozzá, vigyázok. És miért nem maradtál tovább nála? kérdezte egy szüjánse. A mester eltávozott, mondta a szerzetes. Most, ha szólítanád, ó, mester, ahogy magát szokta szólongatni, válaszolnál -e valaki? A szerzetes nem válaszolt. Szüján már felült a szószékére. Míg a gyülekezet csendben várta, hogy megkezdje beszédét, az udvarról behallatszott egy fecske csivitelése. Milyen fenköltem példálózik a valóságról, szólalt meg Szüján -sá. Milyen világosan értelmezi az eszmét. Azzal leszállt a szószékéről, és visszavonult. Mivel kezdjem a csant tanulmányozását? Kérdezte egy szerzetes szüjansától. Hallod a patak csobogást? Hallom. Akkor kezd azzal. Szüjefeng kint dolgozott a mezőn tanítványaival. Észrevett egy kígyót, és felkapta a botjával. Ide nézzetek, kiáltott oda a szerzeteseknek, hadd lássák, amint ketté vágja késével. Szűlása ott termet felszette a döglött kíjó két felét, és messzire maguk mögé hajította. Aztán visszament dolgozni, mintha mi se történt volna. Mindenki megrökönyödött. Milyen fürge vagy, jegyezte meg szűl hogyan fogadtok egy vak és süketném a embert? kérdezte Suánsa a gyülekezettől. Szemem is van, fülem is van, nyelvem is van, szólalt meg Lóhán. Hogyan fogadsz engem? Röstellem magam, mondtak Suánsa, és visszament a szobájába. Jünmen Wenien, 864-től ért 949-ig. Mi a butha? kérdezte egy szerzetes. Egy használt sektörlő, felelt Jünmen. Mi a buthizmus alapesméje, Ha eljöj a tavasz, kizöldül a fű magától. Mi az igaz törvény szemefénye? Az egyetemesség. Mi szárnyalja túl a buthák és a pátriárkák tanítását? Egy lepény. Milyen az iskolát szelleme? A tudósok kintrekedtek. Mi az út? Menny. Mi mer egyetlen útja? Az élmény. Hogy meneküljünk meg születéstől, haláltól? Hol vagy? Hogy szabaduljunk meg a születés és a halál kínjától? Kérdezte egy szerzetes. Ad vissza a születést és a halált, nyújtotta a markáti ünmen. Melyik kard vágja el a ráejtett hajszálat? Nyisz. Mit tehet az ember, ha a szülei nem engedik, hogy szerzetesnek menjen? Sekély. Nem értem. Mély. Ha az ember megöli apját, anyját, vezekelhet a budha előtt, de ha megöl buthát, pátriárkát, vajon ki előtt vezekelhet? Tényleg. Mit szólsz ahhoz a csodás összhanghoz, ahogy a kis csirke belülről kopácsolja a tojáshéjat, a tyúk pedig kívülről? Visszhang. Jünmen húzott egy vonalat a földre, és azt mondta, minden itt van. Majd ismét húzott egy vonalat a földre, és azt mondta, mindennek vége. Mi van, ha már minden lehetőségnek befellegzett? kérdezte egy szerzetes. Kapt fel a butha ajánlotta ajánlott Jünmen, aztán megbeszéljük. Mi köze ennek a butha csarnokhoz? Hazudsz, kiáltott rá Jünmen. Meg akarjátok ismerni a pátriárkákat? kérdezte Jünmen a szerzeteseitől. Rájuk bököt a botjával. A pátriárkák ott ugrálnak a fejetek tetején, és tudjátok, hol van a szemük? Lábbal tapossátok! Jünmen így szólt a gyülekezethez. Nem kérdezem, mi legyen a hónap 15-e előtt, de azt mondjátok meg, mi legyen utána. És, mint hogy a szerzetesek nem feleltek, maga válaszolt helyettük. Minden nap jó nap! Jünmen feltartotta a botját a csarnokban. Sárkány lett a botból, és elnyelte az egész világot. Mondjátok! Hová lettek a hegyek, a folyók, és maga a nagy föld? Világosíts meg minket, mester, kérte Jünment egy szerzetes. Jünment tapsolt egyet, és felemelt a botját. Fogd. A szerzetes elvette, és ketté törte. Még így is megérdemelsz harminc botütést, világosította fel a mester. Jünment így szólott egyszer a szerzetesekhez. Minnyájan magunkban hordozzuk a világosságot, de ha felfedjük, sötétségre változik. Milyen irányelveket tudsz adni a végső igazság kereséséhez? kérdezte egy szerzetes. Nézz keletre és délre reggel, nyugatra és éjszakra este, mondta Jünmen. Mi lesz, ha azt teszem? A keleti házban lámpást égetsz, és sötétben kuksolsz a nyugati házban. Jünmen azt kérdezte egyszer. Végtelen tág a világ, harang csendülésre hétrészes csuhát, vajon minek öltesz? Jünmen egy fából faragott oroszlán szájába dugta a kezét, aztán segítségért kiáltott. Gyógyszer az egész világ, fordult Jünmen tanítványaihoz, de ki a beteg? Majd maga felelt helyettük. Karolt fel, ami értéktelen, s menten értékessé válik. Bár tüzet mondunk, mondta Jünmen, mégse égetjük meg a szánkat. Jünmen megkérdezte egy szerzetestől, honnan jött. Chiang szi tartományból. Motyognak még álmukban a régi mesterek? A szerzetes nem válaszolt. Dörömbölj a tér ürességén, és hangot hallasz. Kopogj egy deszkán, és nem ütsz zajt. Idézett men egy régi szöveg szövegmagyarázatot. Azzal elővette a botját és suhintott vele egyet a levegőbe. Jaj, de fáj, mondta. Aztán megkocogtatta a fapadot. Hallotok valamit? Igen, válaszolt egy szerzetes. Ó, de műveletlen vagy, állapította meg a mester. Születése után, butha egyik kezével az égre mutatott, másikkal a földre, hetet lépett előre, szétnézett a négy égtáj felé, és kijelentette. Ég fölött, ég alatt Egyedül én vagyok tiszteletre méltó. Ha ott lettem volna, jegyezte meg a legenda kapcsán Jünmen, egy csapással agyonverem, és ebekkel zabáltatom fel a húsát. Kivénült a fa, hullatja levelét? kérdezte egy szerzetes Jünmentől. Őszi szélben látszik a törzse, mondta a mester. Paling. Mi a különbség a pátriárkák és buthatanitása között? Kérdezte egy szerzetes. A tyúkok, ha fáznak, felülnek a fára, a kacsák, ha fáznak, lebuknak a vízbe. Felelte Páling Tungshan Sócsú, 910-től élt 990-ig – Hogy fordulhat elő, hogy a szekér megáll, de az ökör megy tovább? – kérdezte egy apáca. Mire való a hajcsár? – kérdezte Tungsán Sócsú. – Mielőtt létezett volna a tudat, hol voltak a tárgyak? – Ha szélcsendben rezegnek a lótuszlevelek, biztos hal úszkál mellettük – mondta Tungsán. Milyen kötelességei vannak egy csanszerzetesnek? Ha a csúhegy sötét felhőkbe borul, vihar közeledik, mondta Tungsán sócsú. Mikor szűnik meg minden oksági viszony? A korsóban ücsörgő kőember jujubával töltött süteményt árul, mondta Tungsán sócsú. Mi a távoli ösvény? kérdezte egy szerzetes. Amíg szép idő van, húzódozunk kimenni, mire pedig ráfanyolodunk, első áztatja el a fejünk, mondta Tungshang Sócsú. Mi a butha? kérdezte egy szerzetes. Három fontnyi len, mondta Tungsán Sócsú. A hallgatóság összegyűlt, jelentette ki egy szerzetes, kérlek, mutass rá a csan lényegére, és sorolt fel az alapelveit. A habukon tükröződik a szivárvány minden színe, a mélyén békák brekegik a fényes holdat, mondta Tungshang Sócsú. Lohan Lohan látott egy közeledő szerzetest, és felemelte a légycsapóját. A szerzetes leborult előtte. Minek hajbókos? kérdezte Lohan. Hálából. Lohan rácsapott. Ha látod, hogy emelem a légycsapót, rögtön leborulsz, de miért nem hálálkodsz akkor, ha a szobát vagy a kertet söpröm? Fajen Veni 855-től 958-ig élt. Fajen a pályánk tó felé vette útját néhány szerzetes társával. Vihar tört ki, és a hatalmas felhőszakadástól kiáradtak a folyók, elöntötték a környező földeket. Fejen a ticang kolostorban keresett menedéket, és ha már ott volt, bekopogtatott Lohán mester rajtaján. Hová és innen kérdezte tőle Lohán. Hm, csak megyek tovább. Minek? Nem tudom. Hm. A nem tudás férkőzhet legközelebb az igazsághoz, bólintott a mester. Fajen hirtelen megvilágosult. Egyik nap pirkadatkor Fajen a bambusz redőnyre mutatott. Mindjárt két szerzetes sietett oda, hogy felgöngyölje. Az egyik nyert, a másik vesztett, mondta Fajen. Azt tartja a szólás, hogy a száz éve sötét szobát egyetlen lámpás is világossá varázsolja. – Milyen az a lámpás? Mi köze ennek a száz évhez? – kérdezte Fáján. – Mi az örökké valóság? – kérdezte egy szerzetes. – Ez a pillanat – mondta Fáján. – Nem a holdra mutató újról kérdezlek, hanem a holdról – mondta egy szerzetes. – Mi az a holdra mutató új, amiről nem kérdezel? – kérdezett vissza Fáján. Nem a holdról kérdezlek, hanem a holdra mutató újról, mondta egy másik szerzetes. A hold, felelte Fajen. Én az újról kérdeztelek, miért válaszoltál a holddal? Mert az újról kérdeztél. Fajen megkérdezte egy szerzetestől, honnan jött. A Pauén kolostorból. A többi szerzetes mind jól érzi ott magát? Igen. Menj, rád fél egy -e. Egy szerzetes a mester elé járult és leborult. Milyen jó kérdés, dicsérte meg Fajen, de mielőtt a szerzetes megszólalhatott volna, hozzátette. Sajnos az apát ma nem hívja egybe a gyülekezetet, így nem válaszol a kérdésekre sem. Egy öreg szerzetes a szív írás jegyét festette viskója ajtajára, ablakpapírjára és falára. Fajen mást javasolt. Az ajtóra az ajtó, az ablakra az ablak, a falra a fal írásjegyét kellett volna írnia. Szüvencsője azt mondta, az ajtó, az ablak és a fal írásjegy nélkül is feleli magát. Lóce egy városi sikátorban Lóce szerzetesnek kibomlott a bocskor fűzője. Éppen egy mulató előtt hajolt le, hogy megkösse. Az emeletről ének szürem lett ki. Ha elment az eszed, vesszen az enyém is. Ahogy a szerzetes meghallotta, íziben megvilágosult. pan -Shan. Pánsán a piaci forgatagban figyelmes lett egy vásárlóra, aki éppen vaddisznóhúsra alkudott a mészárossal. Aztán jó húst vágjál nekem! A mészáros lecsapta a bárgyát, összefonta a karját, és sértődöttel jelentette ki. A becses vevő nem látja, hogy ez csupa jó hús! Pánsán azonnyomban megvilágosult. Whoa. Mm -hmm.